السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله مساء يا محمد عامل ايه انت جاي منين دلوقتي هو لسه راجع من الشغل هتعمل ايه دلوقتي؟ اه اغسل التوك توك كده واريحه شويه عشان الجو حار، بعد كده بطلع كده بعد الليل شويه عشان طب ما تيجي نوري الناس تغسله ازاي؟ عايز توري الناس تغسل التوك توك ازاي؟ نوريهم نوريهم يغسلوا توك ازاي؟ بزازه 2 لتر بس وكيس بري نوريهم خلصانه؟ خلصانه خلصانه بصوا يا جماعه دلوقتي عشان ايه؟ عايزين نغسل التوك توك حلو؟ نجيب فوارد زي دي عايز اقل حاجه فتين او كده بتمسك الفوتة دي؟ تغسلها غسله محترمه تبقى بتلمع ايه؟ تنشف بس ماشي تنشف تنشف خالص تنشف تبقى فيها سنجل كلها عشان انا هحتاجها لك انا تامي تامي. نجيب, نجيب جردل. هل. جرد في نصه مايش ماشي وهنجيب كيس بريل او اوكسي مو صابون ما تجيبش صابون مايش مش هينفع الكلام هل. ده حلو هنفضي كيس البريل ده في الجرد. اقول لك على الطريقة الصح تكسر بقى التوكتوك وتنجز هنجيب كيس البريل ونفضيه فين الجردل كله ماشي وفرس. البريل لازم يبقى معاك سفينة لازم نقلب كده قشطة ونغطي وأهم حاجة في الموضوع ده كله يبقى معاك توكتوك أو عربية ألف كلام أنا نفسي عامل إيه؟ عامل سفنجة للكاوتشات وسفنجة للصواري كده إحنا ردينا هنا قاربة تانية معانا بقى إيه؟ اللي هي إزازة المية الـ 2 لتر اللي إحنا نكسر كله تخيل كده التوكتوك كله هنكسر إزازة المية 2 وأنت معاك عربية وأنت ممكن إيه تعمل نفس الكلام ده خلاص مسمار وممكن إيه؟ الإزازة ما حاولش إيدك عشان إيدك زي ماشي يا حبيبي إيه؟ احترمنا الإبرة ماشي تمام حلو قوي كده نروح بقى نشوف هنعمل ايه في التوك توك كده معانا الزيتون الجربه في السفينت بتاعنا ومعانا الفيوت المنشورة عشان ايه تبقى السنة مبهولة حلو هنا هنطلع طقم الدواسات اللي في التوك توك اللي هو الطقم العادي او لو انت معاك طقم فرنساوي هنطلعه كله ونحطه بره وهنكمز بالمقاشه طبعا مكانه زي ما شايفين كده احنا محطاطين الدواسات وبعد كده هشيل طقم الدواسات اللي قدام هادي النوكوس بالمقشه لو معاك مقشه صغيره بنكنس بقى عشان لو في اي تراب طبعا مكان الزباين بتقعد ورجليهم وكلها بيبقى منها تراب انا بحط كراتين تحت طقم الدواسات عشان ايه ما خليش الدواسات على الصاج على طول عشان ايه ما تبص وادي بنطلع بيت طقم الدواسات وادي نهكنس ايه مكان ايه الصاج كله من جوه مكان الزباين ومكان الرجلين بعد كده عشان ابدا ايه مش شرط تجيب جوه مية عشان ما كتير جوه ايه وانتبقاش ايه حل فاحن هنبدأ كده قلع في بصوا يا جماعة كده ايه؟ كلاسنا الطبطب من جوه كله حلو؟ بعد الوقت عشان ما نستهلكش مياه كتير وتبقى النظافة أحسن لازم ايه ننزل التين اللي على الرفارف والكرتلات دي ماشي الرفارف والكرتلات والدلايات من ورا نوريكم ايه هتعملوا كده ايه الكلام ده ازاي؟ المنزل طبعا شاف التين عامل ازاي ده كله أنا خبطت خبطتين كده خلاص الدلاية دي كده ايه نطفت وبالمقشة كان جاي جاب ده، الدلاية عشان ما تيجي تغسل الدلاية ما تعملش معاك ايه تاخدش معاك كتير وتسيبش معاك كتير وتدوس حلو عايزين زين بقى تجيب الرفرف من جوه بايد المعقشه كده هنام كده اهو كله تراب اللي تحلى ده عشان بايدك مثلا المكنه لو فيها هنا تقيله مش هتيجي بإيدك كده برال المعشة ثلاثه لها جاي بالمنزل المكنه دي مكنه 2013 يا جماعه هنجيب الرفرف كله من ورا حلو احنا من شايفين بينزل من الدله بس كده ايه الدله دي نطفي ونعمل ايه العجله التانية نفس العجله دي بصوا يا جماعه احنا غسلنا كاوتشات من قدام كاوتشات اللي ورا نفس الكاوتش ده نفس الكاوتش كبت على ايه كده كده ومظ ماشي ايدك من جوه هتلاقي الرطره في تراب ايدك مش عارف تجيب بالمقشه نفس اللي كان ده عايز اقول لكم احنا نتلنا البكره عشان نعرف نوريكم هتتغسل ازاي بقى إيه تحت السد لازم تطرب تحت هنا كده تحت ماشي ماشي ماشي من هنا ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي مش هيدي بقى بنغسل العجل والكلام ده في يوم تاني انا ازاي تغسلوا الطنابير من جوه بالاريه حلو يعني اللي احنا عجلة من بره، في بقى العجله من جوه بالمقص ده اهم حاجه اهو هنلفها حوالين ايه؟ هنلفها حوالين التنبوره من جوه ماشي نجيب ايه السفينه كده اهو على التنبوره من جوه لو في تراب حاجه ايه تطلع تمام نجيب ايه المقص اهم حاجه يا جماعه المقص التامبوره من جوه العجله من جوه انت بتنظف ما تنضفش اي كلام بعد ما النظافة دي يتم هتيجي تدوس على الفرامل هتلاقي الفرامل بتكلبش منك من شعره ماشي والاكسزام تاخده بالمره لو محكش اكسزام ما عادش دي ادي الجلانه حط يده قوره ايده قدام نص جنبها ايدك من جوه <تسجيل> انا عامل سفنجه للصاج والسفنجه اللي بتنقعش نعمل كده من من الشمال ترجع ترشك ميه عشان ما ينشفش يا <تسجيل> سعيد اللي بيصور قبل اساسا اللي فيه عليها عشان تصوب دي دي بالإزالة. صوره صوره صوره صوره صوره صوره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 ساله رقم بتاع كده كده المخصله ضربه الهواء بتاعتها مع الصاب بتاع الدكتور مروه الصاب بعد كده بيقشر دي كاتش اوه او انت او انت او انت اهو der Haube hinter das Besucher aussiehe, dann schaue ich mir so حاجة تنسوش المرايات اه المرايات تنغسل. شوفني. يعني بعد الفوط اللي احنا بقى بنستنيها ورا كناها شوية. الفيبراء بتاعت التوك توك او الفرشي بتاعت التوكتوك ما تخسروش بموية عشان غلط اصلا مش هاينه وقعه مع الوقت يبقى ايه ما غلط عليك ماشي؟ عايني فرحنا الوقت ايه لوقت اللي احنا سيديناها قطرة شوية حالا لما عدينا التوكتوك وانتو بتلمع الفيبراء <تصفيق> بتلمع وقطف زي ما احنا ايه لمعنا التجربه كلها بالفرن اهم عم... حاجه في اسيلة كسرتك كله الطابلون والفرش من جوه اللي هو الجادون هو الطابلون ده بالتابلون اللي فوق هو مفيش طابلون فوق اهم حاجه الطابلون ده الزبون لما بيركب ما بيقصش على التابلون لما بيلاقي مطرب وبتعرف ان انت ايه بني ادم ايه مش نظيف في المكتب فالحته اللي احنا غسلناها مبلوله سنه بتجيب بيها ايه؟ الطابلون من جوه هتلمع معاك التابلون تلاقي التابلون نور حتى انت تحس ان انت قاعد ايه مستريح، نضيف نظيف، نضيف نظيف، مقابض نظيفه، تحس ان ايه دريتك هنا، زي ما المكنه بتديك لازم تديك. يا عم المشهد الاعلامي التبول كله ايه؟ هيتلمع معاك بالفور، حلو؟ انا بقى ايه؟ غاسل فورتين كمان ليه بقى؟ اعرفك بقى السر بقى الموضوع ده، الفورتين التانيين اللي احنا غاسلينهم دولت مبلورين شوية، ما ينفعش تنزل بالفوطة مبلولة قوي على الفبراير أو الصاج وترجع تقول هي غيرت ليه؟ طب ما هي مبلول، كده كده هتغير ماشي فانت بتعمل ايه؟ تستنيها ايه؟ تنشف شر الفوطة بقى المبلولة التانية دي بتعمل فيها زي كده، تاخدها تطبقها كده تطبقها تبدأ تانية كده والتالتة كده، تكون جاية فين؟ تحت هنا، شلتها تحت هنا ليه؟ عشان هنا ما جلاش تراب وما جلاش اي حاجه وهتفضل في نفس الوقت مبلوله على بنن لما المكنه تترب منك وتنزل مصلحه فريدة وتبدا ايه تمسح بقى تاني كده الدنيا معاك كلها ايه رايحه يبقى انت ايه مش شاغل دماغك يبقى انت لمعت المكنه تاني والدنيا معاك مضيفة من غير ما تتعب ولا بقى تعمل مش عارف ميه وصابون وكلام ده كله لا انت يبقى ايه خلاص معاك خالص وفي نفس الفوتة اللي احنا لما نفطت برايه ولما نفط طب من فوق هي إيه نفس الفوطه هتلمع بقى الكرسي وتلمع فيها الفته من فوق وتلمع بقى السقف بص بقى الفته دي بقى ايه هتقوم بيها ايه المكنه من جوه كله ما تنساش ايه تجيب المرايه ده انا بالمو. بتاع السماعات لو فيه ما فيش علم انت كده ايه؟ لمعت كلها بفوطه من جوه. من بره غسلت المكنه كلها بزازة 2 لتر بس بالصابون والكلام كده يبقى احنا خلصنا الفيديو مع كل